Hej, tukaj je sabina in tokrat bom delila z vami nekaj bolj osebenega. Nekateri se odločijo, da se bodo v novem letu naučili igrati nov instrument. Nekateri se odločijo, da zdaj bo pa zares otrok začel pospravljati svoje igrače. Jaz pa sem se odločila, da grem na veganski izjel. Predvsem zato, da stestiram, katera hrana odgovarja meni in mojemu telisu in to leto bo namenjeno meni. Pa poglejmo kako mi gre. Za veganski izjiv sem se odločila predvsem zato, ker želim dodati v svojih delih različne jedi. In pri veganski prehrani so te jedi zelo okusne, veliko pomenijo začimbe in večje te raznolikosti. Torej grem na neko raziskovanje sama sebe. In veganski zil je tudi to, testiranje, novih receptov, kar je pa vedno fajn, ker se mi zdi, da naša hrana postane s časoma nekako enolična. Poleg veganskega iziva sem se odločila, da bom tudi več časa namenila sebi, da se bom več gibala, začela sem tudi tečit in da bom več hodila, ker vse to je nekaj, kar lahko naredimo zase in ko se mi dobro počutimo, se počutijo tudi dobro ljudje okoli nas. Zdaj, ko sem že sedmi dan na veganskem izivu, se počutim z vsakim tekom lahkotneje. Kaj to pomeni? V bistvu, lažje mi je, ni tega napora, tudi se mi zdi, ko nek obrok pojem, ni tistega težkega občutka v trebuhu, ampak je vse bolj lahkotno. Im več stročnic, zdaj si delam svoje namaze, nekaj jih tudi kupujem. Pri nekupovanju dajem prednost sezonskim in lokalnim živilom. Občasno kupim tudi kakšno banano za smuti ali avokado za kakšen veganski namaz, sicer pa najraje kupujem lokalno in sezonsko. Najdemo tudi veganske nadomestke, ti so običajno v hladilniku. Obstajajo namreč veganski nadomestki, kot so veganski čevapčiči, veganski hamburgeri, veganski meski in druga živila, kot so veganski jogurti, veganski sir in ogromno drugih živil, ki so običajno v hladilnikih. Z dodajanjem več veganskih obrokov v naše jedilnike bomo pomagali, da zmanjšamo oglični odtis, namreč ogromno zemljiških površin je uporabljenih za pridelavo krme za živali, medtem ko bi lahko ta zemljišča uporabili za recimo pridelavo soje, graha, čičerike in drugih stročnic, namreč živil za ljudi. Za sladkosnede pa najdemo tudi veganske izdelke, kot so veganski sladolet, in veganska čokolada. Meni najljubši je veganski čokoladni sladolet in pa temna čokolada z malinami. Zjutraj se jaz najraj pripravim ki je taz, ki je na hiter se prav, ali ta kakšen sok, jih sočen kakšno pesto, jaboko, pa še korenje zraven, ali pa kakšen smoti oziroma neki na hiter. So pa tudi fajn kakšne ovsene kaše, ali pa iz zdroba kakšne kaše. Vikende pa tudi med tednom izkoristim, kar se da, da grem čim več v naravo, ker voda me pomirja, zelena parva me pomirja, skratka narava me pomirja. Kaj pa vas? Res pa je, da je fajn imeti čim več sveže zelenjave, Oziroma jaz tudi velikrat namakam različne stročnice, kjer jih uporabim ali za prelive, za omake, oziroma da jih dodajam noter v kakšne tele tortilje ali v kakšne druge jedi. Tortilja je ena taka stvar, ki jo lahko uporabimo za zajtrk kosilo ali večerjo. Zelo simpel, zelo hiter pač pogreti morš. Načeloma jih bi lahko tudi doma sami naredili, mogoče bi to enkrat uspelo, ampak za enkrat bom raj tako rešil. Potem pa dodajam različne zelenjavne dodatke in stročnice. Jaz imam najraje tiskar kar je tukaj blizu, se pravi Slovenije, da je lokalno, tudi kar imam vzgojenega doma, torej v mi trenutno raste rukola in sem to uporabila. In pa ena taka moja specialiteta, ki sem jo zdaj pogrundala v zadnjem tednu, je taka omaka, ki sem jo naredila iz različnih stročnic, ki sem jih namočila. Potem sem dodala noter še nekaj soli, pa raslinskega mleka. V bistvu, jaz stročnice res uporabljam zdaj posod in to mi je fajn, ker sem se naučila, kako lahko lečo, grah, fižov, čičeriko, sojo uporabljam tudi na drugačen način. Se pravi, ne samo, da dam v neko eno lončnico, ampak da iz tega, ko namočam, skuham in potem to zmiksam, naredim eno tako omakico. Tukaj potem lahko seveda dodajamo različne stvari, kot so česen, čebula, petršil in dobite tudi namaz za nakroh. Sem že skoraj na koncu veganskega izziva in moram reči, da se počutam res super, boljš kot prej, bolj lahkotneje in se bom te prehrane držala čim bolj tudi vnaprej. Dodajala bom tako kot zdaj čim več stročnic, ker sem gotovila, da je to zelo dober za moje telo. Veganska prehrana je dobra za okolje, ker s tem poskrbimo, da je manj ogličnega odstisa in če dodamo več veganskih obrokov v naši delnik, bomo naredili samo bolje za okolje. Kaj pa vi se držite kakšnega izziva oziroma imate kakšne zaobljube v letu 2023, dejte napisati spodaj. Mi se vas spet gledamo naslednjičo, bolje za okolje. Čau, čau!